Co bych si přála? Já bych si toho přála hodně. Většina těch věcí je penězík k nezaplacení. Takže by to bylo něco jako, aby byla moje rodina zdravá, aby jsme všichni byli zdraví, aby jsme byli všichni spokojení, aby jsme se všichni měli rádi. A z těch věcí, co se dají třeba koupit, tak já bych si přála být na nábřeží v Praze. já jsem na tě asi nikdy nepřemýšlela takže asi bych na to potřebovala hodně, hodně času abych si vybrala tři přání, které by mě i pozdější dobu přišly smysluplný a nechtěla bych teďka zrovna říct nějakou jako, a, nějakou kravinu a no chtěla bych mít dlouhý a šťastný život to je určitě a pro, i pro mé blízké, protože přece jen jsou naši blízký. Chtěla bych a, jednoho dne tři děti ideálně a pejska. A, no a tu spoustu peněz. Kdybych měla tři přání, co bych si přál, tak určitě by to mělo, aby se všichni měli rádi. Aby jsme si nelhali a říkali si pravdu a to, jak to cítíme, ale v takové ta pozitivně krásné cestě a aby byl na světě mír.